سلام البنات كي راكم ان شاء الله تكونوا بخير اليوم بغيت نشارك معاكم نوريكم كيفاش نقصو زاويه نقصو شعرنا على زاويه 0 درجه بالاول قبل ما نبدا هذا الفيديو ونوريكم كيفاش نقصو شعرنا على زاويه 0 درجه راني يعني درت الفيديو الاول على الزوايا الاساسيه وريتكم فيه كاع الزوايا الاساسيه اللي نستعملوهم نستعملوهم في القص روحوا شوفوا الفيديو اذا ما ما تفرشوش عاد نحطها لكم في رابط الوصف باش يجيكم ساهل تشوفوه اوكي باش نتفاهموا كاع بالاوله كيما قلت لكم في الفيديو الاول الزاويه صفر هي شاولا هي كامل الشعر تاعنا يكون على مستوى واحد يكون على مستوى واحد مثال تجيك زبونه وتقول لك راني يعني حابه مقصيلي شعري 3 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر ولا هنا ولا هنا ولا هنا الفوق ولا لتحت نتي يا تحطي في راسك هي ما عادش تكون تقول لك حابه تقصي لي شعري على زاويه 0 درجه انه no, هي ما تعرفش الزاوية. ولكن انت ككوافيره تعرفي بلي بانه هذه صفر درجه وتقصيها اكي باغيه لايرز راكي ديك غادي في شعرك تقول لك لا انا باغا غير تقصي لي غير تريم انا باغا تقصي لي غير 3 سنتيم وانا تقصي لي غير هنايا آه مانش بغيت ديغادي معناتها هذه هنايا سيو بلي صفر درجة معناتها راهي باغا كامل شعرها على مستوى واحد وعلى حسب وعلى حسب الطول اللي راهي باغيته الزبونة كيما هنايا تقصي الزبونة تاعك كيف كيفاش راهي باغيته هنا هنا هنا هنا هنا, هنا. كيما حبت الزبونة اوكي الاولى باش نتفاهموك انا هذه راه فيها غادي منقبل تشوفو درت تسعين 90 درجه لايرز اللي بغاتو الفيديو تنحطها لكم بالوصف كيفاش قصيناها المهم انا غادي نوريكم الطريقه تاع القص من تجيكم وحده يكون شعرها كامل من عندها على مستوى واحد مافيش غادي حتى لو كان هي باغيه غادي اه. عفوا. حتى لو كان هي عندها بيغغادي من قبل. عندها ديغغادي من قبل. ولا عندها لايرز ولا مدرج شعرها كان من قبل. وبغية غير تشريمة. عندها بغية غير متحتها. تقصيلها شعرها ثلاثة سنتيم ولا اربعة سنتيم على حسب هي وراحها. عادي. كما انا في هاد الحالة. عندي ديغغادي. واني باغيه نمغس. على مستوى حتى انا ما عاديش نمغس. عادي نوريكم كيفاش نمغس. أوكي، أنا نبدو القصة تاعنا، باللولة كاع، نقسمو هذا هدا ال# <hesitation> زاوية صفر هي الزاوية هي السهلة كاع في الزوايا، كي شغل ما فيها نطلع يدك، ني على باليش نتخمي وين هي الزاوية اللي عاد ديريها، زاوية صفر هي مستوى يكون واحد والكلبس اذا كان الشعر زابون تاعك عادي المقطع على الناشف انت قدروا تقصوه على الناشف عادي بصح لو كان يكون مبلل يكون احسن يعني يجيكم سهل في الـ انا هنا غير بغيت نوريكم هي اللي كان الشعر تاعها مبلل ما تكثروش هادو هادو ولا الكليبس انا غير باش نوريكم و ديري ضربه تكون مليحه باش منها تكملي بالخف ما تنسيش باللي سورتو الا كانت اللي كنتي عندك محل ته شعر ولا صالون تاع الحلاقة هسا باين فيك كيف الزوج هنا ولا هنا كما راكم تشوفو ستريت توجو بهذه الجهة اللي تكون الاسنان تاع الاخر تاعها يكون رقق اوكي okay? ما نستخدموش هذه هذه غير باش نمشطوا بها هكا تساعدنا. بصح باش منجل الجلد نيشان والمقصو نستعملوا هذه اوكي okay? نبدو هاكا ما قلت لكم توجور نديرو طونسيون من نكونو في زاويه صفر درجه هكا هو المستوى اللي بغيته اته هو المقص اوكي ونكملو الجهه تاعنا صايي من قصنا دينا الغايد تاع الغايد اللي مقصناه منا والمقصو ونجو هنايا تاني ونزيدو على الشعر هكا خافوش تخافوش منه ونجو للجهه اللي منا ثاني نقصوها تكون عنا هادي انا مستوى واحد. هادي غادي نقسمها هنا بين ثلاثة. هذا الجزء اخر. توجه معنا مشطب هادي. نقصو بهادي. هاكا. ونقصو الشعر تاعنا مانيش باهية نقص أنا هدا الشعر تاع هاد المانكان، لأنو هنى محتاجة تاه بغيت ندير ليكم شحال من قصات باش تشوفو كاع لي ما درتها قصات، كملو كاع بهاد الطريقة ونقصو، وهادي شوفوا هادي راهي كثيرة، لكانت الزبونة عندكم جات عندكم شعر هدا كثير سي بارابان نزيد تكمل تنقص، ديجا راه هدا أصلا راه مقص. اوكي وكمنا هذه كل كان شعره هنايا طويل طويل من تحت ويولي لنا هنا ولا هنا على حسب هي ما يبغيها نجمع هذه الجهه اليمنى بواحد نقول الحاجة. لكم الحاجه راكم تشوفوا باللي حط لكم عند عندكم صابونه هذه هنايا راهي كساره هذه راهي كساره خص مقصناها هاكا لكن تعقلوا في القصه تاع 90 درجه كما تشوفوا هنا رقاي الدرجه الدرجه الدرجه الدرجه ويجي داير هاك اوكي انا هذا لو كان في حاله تتكون الزبونه وشعرها كاع مستوى واحد تجيكم سهله دك هنا هنايا هاكا تو هاك شعر هاكا تندوا القايد اللي منا تقصوا تكملوا هنايا هاكا تتعوجوا يديهكم هاك ولا هاك ستريت نطيدو هذه ثاني تيقول هاك خصه ثاني هاكا خصه الحاجه اللي بغيت نقولها لكم النصيحه اللي بغيت نقولها لكم اتونسيون حذاري فحذاري فحذاري الجو هنايا هذاك تشوفها تكون جات عندكم زبونهش عرضها كيما هذا المانكن تاعي فيها لايوز وبغات غير تشري من تحتها عندها هذيك سياره وهذه طويله اونسيو تجو هنايا وديروها هكا في الدرج وتمقصوا منها نفس الباغزومب هنا كملتو وتجو هنايا ويوت مقسوم بهذه دو هنا هكا باغزومب ولا تشوفوا شحال نتوما قطرتو باللولة. وتقصوها خي... مقصونها وهنا سالت مقصوم منها لا لا لا لا تقولوا قاعد المستوى ولا كان شعرها طويل مقصو قاعده المستوى اللي بدينا به الاولى على حسب الكاي تاعنا الاول بديناه بديناه بالاول لا لكن... كان رقم عقله ولا كان <تصفيق> شعرار ما نخربوش فيه ما نزيدوش نقصرو لها لا لها شو ما نقصرو لهاش نخلو لها كيما راه صاي ولا كان هنايا صاي خلوه كسيم مثلا ما تقصوش خلو كيما راه اوكي و مبدك نزقتها لك باغيها هنايا في الفيس هنايا بغيتها سيارة في الفيس هنا سيارة الله لك باغيتها هنايا في الفيس هنا. هنا بغيتها انا غيبت نوريكم لا اللي باغيتها كسيره على حسابي ابراهيم ما باغيتها اوكي لا اللي باغيتها هنا مقصوها لهنا اللي كي هنا مقصوها لهنا على حساب ولكن باغتها كيما راهي على حساب بالشعر تاعها كيما راهي كانت طويله خلوها لها طويله كيما راهي صحيح؟ وهذا الجنب كيما كيما قلنا الاولى نفس الطريقه توجو ديروا الكابيت ولا الكليبس عندكم لصقوهم في الـ في لا بلوز اللي تكون تلبسوه نتوما ما تبغوا تكون تقصوا في الشعر باش ما تضروش تخليوها وتروحو تعاودوا له توجو هذا المقص يكون في في الجيب تاعكم والكوم تكون عندكم وما تقصوا ما تحطوش الكوم توجو حلوها حطوها هنا هادي كما قلنا نمشطو بيها وهادي من مقصو شوفوا الكاي تاعنا نحطوها هنا هو باين، <تصفيق> وهذه هي الـ سفر درجة اللي هي ستريت هي ستاهلة كاع، المرة الجاية نديكم كيفاش تنقصوا خمسة وربعين درجة وتاني مية وتمانين درجة، و تسعين درجة وسمحوا لي لي لي ما لي ما نشي نشي اللي درتها لكم، وسمحولي ليا اللي ما- اللي ما مقصتلكمش، وقلت لكم بخاتيك نيشي نيشي ما مقصتلكمش، باسكو هادي اللي مستحقيتها باش نزيد نوريكم قصات، المهم تكونوا تفهموا <hesitation> آه كيفاش تنقصوا صفر درجة، أوكي؟ أوكي باي تهلوا في روحكم.